السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته جئنا بدعوة من الأحبة علي عزيز القريشي وثائر اللهيبي وأمير القريشي بمناسبة حناء حبيبنا الغالي حسنيا عزيز القريشي كما حضر معنا المصورين المبدعين ثامر الجميلي وطاهر الجميلي كما حضر معي على الهندسه الصوتيه حمودي النجفي وانا خادمكم سالم الجبوري فان شئتم ان نبتدئ صلوا على محمد وال محمد. لا باس بالثانيه بالاخير صلوا على محمد وال محمد. يلا سمعونا صفقه للعريس حيل شويه معنويات مبدئيه يستاهل عريسنا. تطالبن بمعاجز عن علي الكرار وحيدر معجزات امات المسطور إلسمت الطويل دفتر والجبال الأقلام السماء يجوز حكيت وقالت الشمامات أنا حكيت وقالت الشمامات ميجوز قلت من حب علي دلاولي قلت من هل علي عليا المبعوث ما يجوز الا بإذن الا الا الا, إلا بإذن من حامل حميه واسمع الصلاة يومين علي يا علي يوم عرف صحنك مناير ذهب يومين وكفوف الشيعه بس عليك يومين يومين وجفوف الشيعة بس عليك يومين أنت القليد هذا الدهر أنت هذا الدخان يومين يوم فرح يوم التفت واسمع الصلاة. عليل الدين صحابك صفو من خيره صفوه صحابك صحابي اه اه راد لصاحب شو تقول النبي النبي النبي النبي النبي, النبي... النبي من رايد لصاحب صحابك صحابيك يا ومايك صحابك مثل هارون ويمسيه يسوي واسمع الصلاه ابحب حيدر الباري ابحب حيدر يا <تصفيق> يا الباري الباري يا يا يا يا يا اجينا يا يا يا يا فرحة جينا وكلنا وكلنا للعريس وكلنا فرحي ويومها من لما اطش نعيم وارفع ايديا واسمع الصلاه. ماكو ضعيف هاي الصفحه ماكو صلاه صلاه يلا سمعونا صلاه. انا عاشق هاي الحسنين يلا سمعونا صفقة للعريس حل <تصفيق> انا عاشق العريس يقول انا عاشق وسارع خيالي وتسولف القريش بي ولقيبون بلقب قيس العشق ليلى العامري أنا عايش جو خيالي خيالي يا يا يا يا يا عم العشق ليلة العامرية وهي تلبس ثوب أصفر لا لها وهوايا وجدايلها ذهب من الله مطلية عرفته للحبيب بكل معانية انا اعشق قبيت علي هذا هذا ولو تالي واسمع الصلاه آه مرت انا اش إشكذور مرت وسامي شلت حبك على صدري وسامي وسامي, وسامي وسامي حسين أن انتهى دفراقي وسامي بس اسمك بقى بقى بعلو الثريه واسمع الصلاة تسلم حبيبي الله يخليك هسه نطلع تراي هوسه شنو رايكم تحبون الهوسه ولا لا؟ اه ها اها يا معودين ها زينب حشمه عباس اريد الماي ناداها يا خويا اها يا لب عشاى ترى الجربه صغيره والعطا هواي ها أهاي معودينها أهاي النشامها أهاي الطين الخير مغروم فيها الطين الخير هلا الطين الخير مغروم فيها الطين الخير هلا الطين الخير مغروم فيها الطين الخير ألأ الطين الخير مغروم فيها الطين الخير ألأ الطين الخير مغروم فيها الطين الخير ألأ الطين الخير مغروم فيها الطين الخير ألأ وين الخيف اغرب فيها <تصفيق> الطين الخيف الطين الخيف اغرب فيها الطين الخيف اوعى نكرر قال الباب قلعن علي نكرر اوعى نكرر صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه هلا هلا هلا هلا هلا اوعى نكرر قال الباب قلعن علي نكرر اوعى نكرر او اوه اوي اوي اوي هلا هلا هلا هلا هلا هلا صفقه صفقه صفقه صفقه صفقة علي علي علي مولانا يا علي هلا ومولانا يا علي وعلى علي علي علي مولانا يا علي هلا او علي علي علي علي مولانا يا علي مولانا يا علي علي علي علي علي مولانا يا علي علي مولانا مولانا علي علي عف يم البنين الجابت العباس مشكور حبيبي تسلم عف يم البنين الجابت العباس غير ومرجلة ونور ووفة واحساس خلي بالك يا بفيد وروح لك عفي ام البنين الجابت العباس غير ومرجلة ونور ووفة أو إحساس عظي حسين هذا صاحب النوماس أها خوتها أها ينشامها أها يوم عودينها ها بق ما طوي نظر لحسن بق ما طوي نظر بق ما طوي نظر لحسن بق ما طوي أو بق ما طوي نظر لحسن بغماطه ينظر لحسين سينه ينظر الى سينه ينظر الى سينه ينظر الى سينه ينظر لحسين سينه ينظر ينظر ينظر ينظر ينظر لحسين ينظر لحسين ينظر لحسين ينظر لحسين أها أها أها ولحسنها ها ها ولحسنها ها ها ولحسنها بق ما توي نظر بق ما توي نظر لحسنها بق ما توي نظر لحسن أنا بوجه حسين العباس ها بوجه حسين تسلم حبيبي بوجه حسين أول ما فتح عينه وحسين ابتسم من شاف جفينه بوجه اول ما فتح عيني وحسي أنا ابتسم من شاف جفينا قبل قبل يسرت ورد قبل يمينه أها خوتها أها يا النشامها سلم للراية بكفينا سلم للراية هلا سلم للراية بكفينا سلم للراية أو سلم للراية بكفينا سلم للراية أها بكفينا سلم للراية بكفينا سلم للراية هلا هلا هلا بكفينا سلم للراية او سلم للراي سلم للرايه سلم للراي يا شال حسين بيدو وسلمه الزي شال حسين بيدا وسلم الزينب صاحت يا هلا يا, يا هلا بالكافيين شال حسين البيده وسلم الجنب صاحت يا هلا حلوه هاي, حلو هاي يا هلا يا هلا بالكافل ومرحاب ومرحاب اختك يا قمر والجيتك تحسيب أها خوتها أختيك يا قمر ولجيتك أحسيب أبعون عون الكافن حياها وبعون الكافن أوب عون الكافن أب عون الكافن حياها وبعون الكافن وبعون الكافن حياها وحياها وبعون الكافن وبعون الكافن حياها وبعون الكافن وبعين ونن كان في الحياه على عصايد موسى على عصاه موسى الغرقت فرعون علي قطب الرحى اللي يفثار علي الكو علي أول خليفة وكلهم يعرفون علي علي علي أول خليفة وكلهم أو يعرفون أها خوتها أها نشامها او بس حيدر بيض تاريخه بس حيدر هلا بس حيدر بيض تاريخه وبس حيدر هلا هلا بس حيدر بيض تاريخه هلا هلا بس حيدر بيض تاريخه بس حيدر هلا هلا بس حيدر صوقه صوقه صوقه صوقه صوقه صوقه صوقه صوقه هلا هلا هلا هلا هلا او بس حيدر بيض تاريخه بس حيدر بس حيدر ابيض تاريخه وبس حيدر بس حيدر ابيض تاريخه وبس حيدر بس حيدر ابيض تاريخه وبس وبس تاريخه يا حشين يا يعني نبض القلب اريدكم كلكم تجون هنا يمي شباب يلا فزعل حسن يم صلي على محمد وعلى محمد هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل يا من المهد يا ابو علي للموت ما ننساك يا سيد قسمنا قسم نبقى إلك شيعو هلا هلا هلا يا سيد قسمنا قسم نبقى إلك شيعو خديم وخديمك يا سيدي قسمة قسم كلن رواديد كلن رواد الله ما حبك سيدي والله يا والله يا الله يا سيدي قسمة قسم كل الروادين كل الروادين بنعوف حبك سيدي والله يصدّد والله يصدّد الله على رحبة تنجك كثر ما همنا تهدد ما همنا تهدد الله على رحبة تنجك كثر ما همنا تهدد ما همنا تهدد الله حبك صوب يا سيدي كل ساعة تجد دي كل ساعة الله وحبك منار من ابتدينا وحبك منار بهبت وحبك منار من ابتدينا وحبك منار به ابتدينا هل تبقى جبل على وشيم تبقى إلك شيع وخدام تبقى جبل على وشيم تبقى إلك الله الله الله الله الله الله الله الله صوّج، صوّج، صوّج، صوّج، صوّج، صوّج يا سيدي، الله يا سيدي خصمت قسمي كل الرواد، كل الرواد الله منعوف حبك سيدي والله يا صديق، والله يا صديق الله على رحابه النجكة فرماها من تهديد ما همنا التهديد الله على رحابه النجكة فرماها من تهديد ما همنا تهديد حبك الصباح يا سيدي كل ساعات تجديد كل ساعه الله وحبك هلا او حبك منار من ابتدينا وحبك منار بهتدينا وحبك منار من ابتدينا وحبك منار بهتدينا من تبقى دي جبل علو وشهم تبقى لك شعال خداب تبقى جبل علو وشهم تبقى إلك شيخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله على محمد وعلى صلوات صلوات على محمد وعلى على محمد وعلى على محمد علي. سوا عباس يا عباس هاشيم خلي بالك يمي صلوا على محمد وال محمد اللي هو بريحة العباس ربو جمراس، الجان أبظهر ربوم جمراس هاشم من هل لي لكامي؟ مر هاشم او ضواشع شيع على وجوه على وجوه البريه واسمع الصلاه علي رائد علي قائد علي حماي الحمي علي رائد علي قائد علي حماي الحماية على اسم نباه الحاقد ونخزي علي عناد النواصب هالاسم نفديه على عنام النواصف هالقسيم نفديه نرد علي ونعلين أو نعلين يا دينها خوتها هاي النشامها هاي فجرونا ونباي حيدر هلا هلا هان فجرونا ونباي حيدر هلا هاي فجرونا ها هاي فجرونا ونباي حيدر هاي فجرونا ونباي حيدر فجرونا ونباي حيدر فجرونا ها ها فجرونا ونباي حيدر فجرونا فجرونا ونبايح فجرونا ونبايح اي فجرونا ونبايح حيدر فجرون على الكرار تسلم على الكرار واسمك حاضري الشداش اي والله يا علي على الكرار واسمك حاضر الشدات نعم باسمك ولينا نواجه صعبات وابد من هاب وشما صعبه الكلفات هاخوتها اهاو بالكلفه ويان او تحمينا بالكلفه ويان هلا كلفه ويان او تحمينا بالكلفه ويان هلا وتحمينا <تصفيق> بالكلفة ويان تحمينا <تصفيق> بالكلفة تحمينا بالكلفة ويان أو تحمينا ها ها تحمينا بالكلفة ويان أو تحمينا بالكلفة ويان بالكلفة ويان أو تحمينا بالكلفة ويان أو تحمينا ها ها وتحمينا هلا هلا وتحمينا بالكلفة ويان ها بالكلفة ويان أو تحمينا وحي البار ردت حيدر من محمد وحي الباري ردد حيدر من محمد اقرأ يا علي وياه جبرائيل نادى اقرأ يا علي وياه جبرائيل, جبرائيل نادى حيدر من محمد صلوا على محمد وال محمد وحي الباري ردد حيدر من محمد صفقه وحي الباري ردد حيدر من محمد وحي الباري ردد حيدر من محمد وحي الباري ردد حيدر من محمد جبرائيل نادى يا علي يا جبرائيل هل أقرأ يا علي ويا حيدر من محمد حيدر من محمد حيدر حيدر حيدر صبقه صبقه صبقه صبقه صبقه صبق صبق الله أقرأ يا علي جبريل نادى يا مغاري الامامه يا مغاري الامامه كان الهادب ابو الزهراء وياه كان العادب الزهراء وبثغر ابتسامه وبثغر ابتسامه بالارواح موجودين شفناه بالارواح موجودين شفنا ويطوف لها ما ويطوف عليها ما يم العنكبوت الحبن سجناه يم العنكبوت الحبن سجناه يم ذيك الحمامه سمعنا الملك جبريل انا محكم التنزيل سمعنا هلا اوعى ما محكم التنزيل صاح من سمعنا اقرا يا علويا صاح من سمعنا اقرا يا علويا وعيل بار يرد حيدر من محمد وعيل بار يرد حيدر من محمد اقرا يا علويا جبرائيل اقرا يا علويا جبرائيل نداء اقرا يا علويا جبرائيل نداء جبرائيل نداء فاصل وانا واصل اذا عندكم فقره توزيع تفضلوا وزعوا